رئيس عن سنة العرائش لكرة القدم، أحنا من ضمن المشاركين في هذا الدوري، وهذا هذا البرنامج الرائع اللي يعني كان فيه إن شاء الله تكريم اه بعض اللاعبين القدماء هنا بمدينة العرائش، وكان مباراة كما تشوفون مباراة تجمع ما بين كرة مباراة كرة السلة و مباراة كرة القدم. ضمن المشاركين في مباراه كره القدم فريق حسنيه العرايش مع فريق ابناء العرايش بمقزه صراحه كانت مباراه قيمه شيء استعنا به الحمد لله كان واحد توافد كبير واحد الجمهور كبير هنا الحمد لله كما كتلاحظوا في مدينه الرعايش التقييم ديالنا هذه المباراه كان رائع اجواء رائعه حماسيه والرابح الاكثر هو الطفل الطفل هو الرابح الاكثر في هذه تظاهره رياضيه في هذا الحفل الرياضي والحمد لله حسنيه العرائش كتحقق لقب اخر وكتفوز بهذا الدوري المنظم كنشكروا العرائش انفو على هذه السقيه ديالها دائما حضرة معنا وموت ومثبنه في جميع الصرا جميع